Na fotografii je detail z malého náměstí, je to detail kašny, která je umístěná prakticky ve středu toho náměstí. Zajímavostí té kašny je, že na jím vrcholu je postavena nebo usazena socha nebo sousoší svatého Jana Nepomuckého, je to sousoší, kde ústřední postavou je tedy světec, podpíraný dvěma anděly. Ty anděle drží atributy, to znamená znaky, podle kterých poznáme, že to je svatý Jan Nepomucký kříž. Zajímavostí je to, že to je sousoší jednostrané, protože bylo na jedné zbran, takže vlastně z druhé strany není, není jako sochařsky zpracováno. Takašna je na svém místě dodnes.